Чи може приймати участь в аукціоні фізична особа? В земельних аукціонах можуть приймати участь юридичні особи, фізичні особи, фізичні особи-підприємці і навіть іноземці, особи без громадянства і юридичні особи-нерезиденти. В залежності від того, хто приймає участь, є окремі вимоги до підтверджуючих документів. Є тендер допомагає вам такі документи підготувати, перевіряє їх, допускає до аукціону. Щоб ви були впевнені, що все зробили правильно. Найголовніше, незалежно від того, чи фізична ви особа, чи юридична, для участі в аукціоні необхідно мати кваліфікований електронний підпис. Як його отримати та перевірити, консультують менеджери майданчика і тендер.